Yeah. Halskvidne spyrte fake news Masse skyderi og flysdyret For folk i landet for de frie Er frihed endnu blevet dyrt Men for alle også på den anden side af den internationale andedam Og for dem nord og syd ved grænsen Er hvor livet stadig styret af skam Til den grad de græder salter Peger fingre i harm og Lader sig styre en masse medier lige Forrygt Det bedste våben mod et barn er at undlade Dem opmærksomhed men når et barn er en supermarkt ser vi pludselig en anden virkelighed Falsk fugl på nat spreder vingerne ud En profet af papmaché maché kalb af bud Som et pap skulle udsnit, klistret fast på en glasrod Et skramsel, en skinsel af smeltet sand, en glat gud Hvor der før var fire forventes nu en ren glashud Hvor der før var væv, anerkendes nu en kraftknud det var da søn, sådan kan det gå Usak løn, alt går i stå, fuglen som profet Når forventningsniveauet ændrer sig, ændrer det også på dig Dit gamle jeg ville skamme sig, og til det vil du nok sige nej Principper bliver til samvittighed, bliver til løgn og skamme uvidtighed En joke bliver til ustyrlighed, bliver til vanvittighed og til sidst sandhed når du spiller dum for et billigt grin som en simuleret galskab, vil du hurtigt finde dig omgivet af galninge i godt selskab. Og galninge fortjener dig godt selskab selvfølgelig lidt. Men at verden fortjener galskab, det er da lige fra man stødte lidt. Tilbagevende drøm i drøm, til et tegn. Og vågner er der følelsen af, at noget stod i vejen En pigerdragt besidder evnen til telepatisk hypnose En huldragt besidder evnen til selvforgiftning og hypnose Er guldpragt, en guldbringer i sin gigapixel Fulde pragt, et guldbelagt, fjernsynsskæbne Hens programoversigt udlagt Hvad skal der ske? Hvad er der på? Lad os nu se, det skal nok gå Fuglen som profet Kristi en opinion sammen sur En algoritme der strækker sig ud i det yderrum Skræddersyde parametre, optimeret til at provokere Og forræder synet briller, kultiveret til at demolere En følelse af fællesskab, der i virkeligheden ikke eksisterer En prøvelse i ansigtstag, der på en af siden effektuerer En længsel efter erkendelse i et eklektisk udtryksrum et Rasmud annulerer en holdning, der får dig til at virke dum Spuret ved kvider er en anden langs end oplysstige Fotofilter foran dannen og fyldt fantasi Pyremiden spidser og spejler pyremiden indeni Urealmæssig opdeling af behovenes hierarki Uforpligtende eftergivende givenhed til Luzan teori En uforsigtig epics, pokus, yder eufori nat er det sket der fuglen som profet